بتحكي علي في ايه؟ هو الحقيقه ابوك عايز يطلقني، قال لي خدي هدومك كلها وامشي. خدي خدي هدومك وامشي، انت بدي ناس برضو هو هيعرف يلاقي زيك، بس قبل ما تمشي استني هقولك هتاخدي اكبر شنطه وهتلبي فيها الحاجات دي، اول حاجه البريستيشن إيه والراوتر مش بحب كلها بس كفايه اول كده بس ايه تقلي لسه بدري تخسير هدومي كلها بس موش مسحوق لا حطي ميه ماء مش مبوذي اللبس كله بس حلو اول كده بس ايه خد تقيله انت بقى تعرضي شقتنا على اولكس كسان خيالي تريبات في الشارع يعرف ان الله حق بس كده لا هتجيبي كسان دقيق وتحطيهم في دلابه وتكلم البولي هيجي يقبض عليه وياخد عشرين سنة اهم حاجة صبش عليك عارفة قلبك أبيض أصابك قلبك ابيض لا متخافيش لازم تبقي جنبك مكان ابويا برضو في علي كده يعني عليك <تصفيق> يا بابا